Це естафета-біатлон. Змагаються учні 21-ї і 23-ї шкіл. Шестикласниця Єва Овод у цій естафеті фінішувала першою. «Це було дуже круто, це було нелегко, але воно час легко. Це треба м'яч забити ворота з лінії, а другий має взяти м'яч і побігти до іншої, передати його. Дуже класна естафета вийшла». А це естафета котигорошок. Учасники команд мають прокотити м'яч, не відриваючи від нього рук. Шестикласник Володимир Кушулинський навчається в 15-й школі. Каже, готувався до цих змагань від початку вересня. «Команди гарні. Треба трошки перекласти на сель. У естафеті конвейер змагаються учні другої школи і першої гімназії. Швидшими були учні гімназії. Вони були трошки махлювали, а так то ми на рівні трохи. Головний суддя олімпійського уроку Любомир Бенцал каже, такі естафети у Тернополі проводять вперше, розповів, за якими правилами змагаються школярі. В протилежному русі, тобто так, щоб кожна команда позмагалася одна з одною, тобто щоб не було дві команди йшли. Однак вони дві стартують і міняються місцями, тобто одна йде на іншу локацію, друга переходить вперед. Одна команда зможе попрацювати з кожною, яка є на даному етапі заявлені на змагання. Але це в нас не є такі змагання, це є в нас фестиваль, тому в нас не буде ні сліз, у нас будуть тільки посмішки, радість, і діти, я думаю, будуть в цьому дуже зацікавлені». Любомир Бенцал розповів, олімпійський урок проводять для популяризації спорту, здорового способу життя і олімпійського руху. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.